صباح او مساءه على حسب الوقت اللي بتشوفني فيه نخش في الموضوع على طول المهم دي القناه بتاعته وهنقدم لكم فيها العاب زي فيفا 23 بيس 2023, 2023، ماين كرافت سبايدر اي لعبه تطلبوها مني في الكومنتات ف عشان اللي بتعمكم طبعا ف على الفيديو ده اكبر عدد ممكن